كل التوقعات نانسي بلوسي رئيسة مجلس النواب الامريكي وصلت تايوان في زيارة مصيرة للجدل رغم كل التهديدات والتحذيرات الصينية والتحركات العسكرية الصينية في مضيق تايوان الجانب الامريكي لعب لعبة خطيرة جدا لعبة إثبات القوة ولعبة إثبات الصدارة لعبة التأكيد على أن أمريكا هي الدولة العظمى في العالم وهي المسيطرة حتى الآن الصين عملت لنفسها بلونة كبيرة من خلال التهديدات و تحذيرات وهنعمل وهنسوي ولن نقف مكتوفي الايدي بس تقريبا معرفوش يفكوا الرباط بتاع الايدي لحد دلوقتي والصين محلك سر عبارة عن تهديدات ومناورات عسكرية كل اللي تمخض عنه التهديدات والوعيد الصيني هو عبارة عن مناورات عسكرية في مضيق تايوان طبعا انا مش بتمنى انه يحصل حرب ولا حاجة لكن انا بنتقد الرد الصيني الضعيف اللي لا يوازي ولا يساوي حجم التهديد والوعيد اللي كان بيطلق قبل الزيارة رغم ان البدل الابيض اكد ان ده مش التوقيت المناسب لزيارة زي دي ورغم ان البنتاجون اللي هي وزاره الدفاع الامريكيه اكدت برضه ان الزياره مش وقتها ده، لكن نانسي بلوسي رئيس مجلس النواب الامريكي اكدت واصرت على موقفها بالزياره تايوان، بحجه انها هتدعم الديمقراطيه النابضه بالحياه في تايوان والمهدده بالخطر من الصين. الجانب الامريكي طول اليوم بارح عمال يطلع تصريحات علشان يهدد الغضب الصيني. زي تصريح ان امريكا ما زالت تعترف بالصين الواحده وان امريكا لم تعترف باستقلال تايوان لكن الافعال بتقول حاجه والاقوال حاجه ثانيه. اشوف كلامك اصدقك اشوف افعالك استعجب. امريكا بتلعب لعبه خطيره جدا باستراتيجيتها المعروفه باسم الغموض الاستراتيجي، الغموض الاستراتيجي بتقدم الدعم لتايوان من ناحيه والناحيه الثانيه بتقول لك انا معترفه بصين واحده. طب الصين الواحدة يا ست بيلوسي؟ ما أنت روحتي عملتي زيارة لمقاطعة تقع تحت سيادة دولة وعملتي لقاءات رسمية معاها على أنها دولة مستقلة، يعني هل نانسي بيلوسي النهاردة رايحة تعمل سياحة في تايوان؟ رايحة تعمل شوبينج في تايوان؟ هي رايحة زيارة رسمية، نانسي بيلوسي دي مش واحدة عادية، لا نانسي بيلوسي هي ثالث أكبر مسؤول في الولايات المتحدة الأمريكية، ثالث مسؤول بعد نائب الرئيس، يعني الرئيس جو بايدن واحد، نائبة الرئيس اثنين نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب رقم 3 فالمسؤول رقم 3 في الولايات المتحدة لما يروح يزور تايوان بزيارة رسمية معناها ايه؟ معناها ان انت بتدي اشارة ان في استقلالية للاقليم ده وانك مستقبلا قد تعترف باستقلاله عن الصين طبعا الصين غضبانه جدا ولكن خياراتها محدودة يا جماع الصين عندها اقتصاد قوي جدا وواخده مكانه كبيره جدا في الاقتصاد العالمي اللي امريكا مسيطره عليه، فالنهارده اي قرار صيني ضد امريكا هيغامر بالاقتصاد الصيني وممكن يعرضه للخطر. عشان كده الصين حاولت تحفظ ماء وجهها بارح مع انها ما عرفتش تعمل ده بصراحه لان رد الفعل لا يساوي ابدا حجم التهديد والوعيد والطنين الصين اللي كان بيطلع نار قبل الزياره فوجئنا بهم بارح بيتمخض عن منورات عسكرية من الخميس الى الاحد في مضيق تايوان. طيب يا سيدي شكرا طبعا خلينا نعترف ان القرار الامريكي قرار خطير وفي توقيت صعب توقيت امريكا بتحشد فيه دول العالم كله ضد روسيا وضد الحرب الروسية الاوكرانية في الوقت اللي هي محتاجة فيه دعم الصين في الملف ده بتبدأ تعادي الصين او بتاخد موقف مضاد لرغبة الصين وبتضع الصين النهارده في تقارب مع روسيا وبتدفعها دفع انها تتحالف مع روسيا وعلى الجانب الثاني في واحد كان نايم كده وصحي على صوت بلوسي لما نزلت تايوان هو رئيس كوريا الشماليه اللي صحي من النوم امبارح قال لك احنا هندعم الصين ضد العدوان الامريكي الوقح طبعا الراجل ده منتظر اي حاجه، عايز اي حرب عشان خاطر يقدر ان هو يضم كوريا الجنوبيه ويوحد الكوريتين، لكن امريكا حاولت تتلاعب كعادتها بحجه انه والله انا كاداره تنفيذيه كرئيس جو بايدن انا ما عنديش سيطره على نانسي بلوسي احنا في فصل سلطات بالفعل في فصل السلطات في امريكا احنا نقر بده، ولكن هل نانسي بيلوسي بتاخذ قرار بمنأى عن الامن القومي الامريكي يعني هتاخد قرار مضاد للسياسه الامريكيه الكبرى؟ اكيد لا. فاذا هناك اتفاق عام على ان الزياره دي مهمه والزياره دي لازم تتم. كان لازم تتم من وجهه نظر الجانب الامريكي لان القرار ده متفق عليه الجمهوريين قبل الديمقراطيين. يعني اعضاء الحزب الجمهوري لاول مره بيدعموا بيلوسي بقوه في موضوع هو موضوع زياره تايوان. فاذا عندنا الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي اللي بيحكموا امريكا وبيتبادلوا حكم امريكا هما الاثنين مقرين ومتفقين على الايه على قرار دعم تايوان على الجانب الثاني امريكا بتعزز قوتها وبتعيد تاكيد سيادتها على السيطره على العالم لان امريكا الفتره الاخيره حصل لها حاله عدم ثقه لما تخرج بهذا الشكل المهم من افغانستان تبقى الصوره الامريكيه اتهزت في العالم فترجعها ازاي بان هي تعمل خطوات زي دي على فكرة الاعلام الامريكي كان عمال يضخم في التصريحات الصينية اول امبارح كان عمال يصدرها للاعلام وفي كل مكان يعني يضخموا من حجم التصريحات يضخموا ليه من حجم التصريحات الصينيه؟ علشان لما في الاخر هم ياخدوا قرار معاكس تظهر الصين زي ما هي ظاهره دلوقتي بالظبط كده كالفقر اللي ما قدرش ينفذ اي شيء من وعوده ومن تصريحاته. طبعا الجانب الصيني هينفذ لازم في الفتره الجايه دي الايام المقبله لازم يحفظ ماء وجهه، ده النظام الشيوعي الصيني مش هيسكت، لازم يعمل اي شيء يحافظ بيه على ماء وجهه قدام شعبه، قدام شعبه، قدام الناس اللي اللي بتأيده لإن هو النهارده عنده نظام سياسي هاش هو مسيطر بالقوة، فلو النهارده حصلت اضطرابات، حصل النهارده رد فعل ليه احنا ما خدناش خطوة ضد أمريكا؟ لازم يبقى فيه رد فعل. عشان كده الصين بتحاول تجهز الرد ولكن أعتقد أن هو لن يكون على حجم الحدث. طبعًا المسؤولين الأمريكيين كان بيحاولوا يخففوا من موضوع امبارح ويقولوا يا جماعة في إيه؟ عادي يعني الزيارة دي حصلت قبل كده. نانسي بيلوسي مش أول رئيس مجلس نواب من 25 سنة كان فيه رئيس مجلس نواب أمريكي زار تايوان قبل كده، ايه المشكلة؟ لكن هي المشكلة إن الصين بتاعت زمان اللي من 25 سنة مش هي الصين بتاع دلوقتي، الصين دلوقتي أصبحت أكثر قوة قوة اقتصادية كبرى، قوة عسكرية كبرى، دولة عظمة معترف بها في العالم، وعضو في مجلس الأمن ولها حق الفيتو، فأنت إزاي تتجاوزها وتعمل كل ده؟ الموضوع مختلف، الموضوع خطير جدا، عشان كده الصين هتحاول ترد الأيام الجاية، لكن أعتقد إن ردها مش هيكون على حجم الحدث لإن ردها لو قوي هيبقى في صدام مباشر مع الولايات المتحدة وهيبقى في خسائر اقتصادية كبيرة جدا للصين، لكن بلا شك بلا شك إن الصين هتبقى في قرارات حاسمة وهيبقى في توجه خارج التوجه أو خارج الإطار السياسي الأمريكي خلال الفترة الجاية، يعني طول السنين اللي فاتت كانت السياسة الصينية بتحاول إن هي تكون متوافقة مع السياسة الأمريكية، خلال الفترة الجاية أعتقد إن الموضوع ده هيختلف إلى حد كبير لإن أمريكا خدت خطوة كبيرة جدا وهي شبه اعتراف بتايوان، لكن طبعا ما ننكرش إن أمريكا قلقانة من رد الفعل الصيني على الزيارة، إمبارح كان في تصريح للبيت الأبيض بيحذر فيه الصين بالقيام بأعمال خطيرة، لإن أي عمل خطير زي مثلا إن الصين ممكن تاخد قرار بضم جزيرة تايوان بالقوة. فممكن تصحى الصبح تلاقي الحكومة الصينية خدت قرار باجتياح جزيرة تايوان واسقاط الحكومة الانفصالية فيها يعني ده شيء وارد شيء متوقع فقرار زي ده لقدر الله لو حصل هيكون له عواقب كبيرة جدا عواقب قد تصل الى حرب عالمية ثالثة لان الولايات المتحدة النهاردة مش تقدر تتخلى عن جزيرة تايوان البيت الابيض قال ان بيلوسي لها الحق في زياره تايوان وان الصين ممكن ترد في الايام الجايه باستفزازات عسكريه على الارجح. زياره بيلوسي الى تايوان لها دلاله رمزيه على اعتراف امريكا باستقلال تايوان وده امر مستحيل الصين تقبله. والجيش الصيني يوم الاثنين نشر مقطع فيديو على الانترنت بيظهر فيه جنود بيهتفوا بانهم جاهزين للقتال ومظليين بيقفزوا من طائره بالاضافه الى صور صواريخ كثيفه تدمر عده اهداف. وقالوا في رساله قصيره مع الفيديو كل عدو سيتجرا على اجتياح حنا سيدفن هنا، وطبعا موضحوش بشكل مباشر الكلام على تايوان او بيروسي لكن كل لبيب بالاشاره يفهمه. الاسبوع الماضي وخلال اتصال هاتفي استمر اكثر من ساعتين وصف بانه كان صريح وعميق بين الرئيس الامريكي جو بايدن ونظيره الصيني. حذر فيه الرئيس الصيني الامريكيين من اللعب بالنار وقال لهم النار اللي بتلعبوا بيها هتحرقكم. لكن الامريكيين قللوا طبعا من التهديدات الصينيه. لكن منسوش انهم يفكروا الصين بقوة امريكا عشان كده كانت المناورات العسكرية حاضرة وبقوة خلال الاسبوع الحالي يوم الاثنين اربع جندي امريكي واندونيسي اجروا مناورات عسكرية مشتركة ورغم ان واشنطن اكدت ان التمارين دي ما بتستهدفش اي بلد الا ان البلد المقصوده واضحه وعارفه نفسها، كمان الجيش التايواني اجرى اهم مناورات عسكريه ليه خلال الاسبوع الحالي، المناورات التايوانيه شملت محاكاه صد هجمات صينيه من البحر، طب ايه الوضع؟ الصين هتسكت على الكلام ده؟ طبعا لا، قامت الصين ردت عليهم وعملت مناورات عسكريه بالذخيره الحيه في مضيق تايوان، وقالت لهم اللي يفكر يفصل تايوان عنا هندفنه في المحيط، واللي عاوز يجرب طبعا الصين موقفها مش افضل حاجة وبنذكر حضراتكم ان الصين قدامها خيارين في التعامل مع ازمة تايوان. الاول هو الحل العسكري وساعتها هتتعرض لعقوبات كبيرة جدا ممكن تأثر على التقدم الاقتصادي اللي حققته الصين ويعطل سعيها للوصول لهدفها كاكبر قوة اقتصادية في العالم بحلول عام 2030 طب والحل الثاني هو الرضوخ وقبول الامر الواقع وهو امر مذل سياسيا للصين وهيكون كارثي على مستقبل الصين وممكن يؤدي مش بس الي سقوط قيادة الحزب الشيوعي بل ممكن يوصل الامر الي اضطراب النظام السياسي باكمله في الصين وتبدأ مقاطعات تانية تطالب بالانفصال عن الدولة عشان كده مازال احتمال الحسم العسكري للصراع في تايوان هو السيناريو الاقرب للواقع خصوصا في ظل تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين والاستفزازات الامريكية للصين في المحيط الهادي وكمان سياسيا بدعمها لتايوان عسكرية واعتقد ده اللي امريكا عايزاه لان استمرار امريكا على عرش الهيمنة على العالم مش هيستمر الا لو هي قدرت تكسر اي قوة تانية تحاول تنتزع منها السيطره مثلا تورط روسيا في صراع في اوكرانيا تورط الصين في صراع مع تايوان وتقدم هي الدعم العسكري لاوكرانيا والتايوان وتفضل محافظه هي على قوتها وقدراتها العسكريه وتفشل كل محاولات اعاده التعدديه القطبيه للعالم ويستمر عصر الهيمنه الامريكيه فهل هتنجح الولايات المتحده في مخططاتها ولا الصين هتفوت عليها الفرصه وهتنجح في تحقيق اهدافها بدون ما تنجر لصراع يضر بمصالحها ده اللي هنشوفه في الايام الجاية <تصفيق> اقليميا العراق بتعيش ازمة سياسية كبيرة بعد ما انصار مقتدى الصدر اقتحموا البرلمان وبدا اعتصام مفتوح فيه والصدر بيعلن عن خطه لتغيير الهيكل السياسي للعراق والتحول من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي. العراق في الفتره الاخيره فيه تصاعد كبير للصراع على السلطه بين رجال الدين الشيعي مقتدى الصدر وخصومه من الشيعه المدعومين من ايران. الصراع ادى لاقتحام انصار الصدر البرلمان يوم السبت للمره الثانيه خلال ايام وبدأ اعتصام مفتوح بداخل البرلمان. طب ايه المشكله اللي مختلفين عليها؟ الخلاف يا سيدي على مين اللي هيشكل الحكومه الجايه خصوصا بعد ظهور نتائج الانتخابات وفوز انصار مقتدى الصدر كاكبر كتلة في البرلمان ده السبب الرئيسي اللي سبب الشقاق في المجتمع الشيعي العراقي اللي بيسيطر على السياسه العراقيه من ايام غزو امريكا للعراق في 2003، طب مين هو مقتدى الصدر وايه الاطار التنسيقي اللي بيشكل الجبهه المضاده لمقتدى الصدر؟ مقتدى الصدر بينحدر من عائله دينيه بارزه وبتدعمه قاعده شعبيه شديده الولاء وليه تاريخ سياسي لانه شارك في القتال ضد القوات الامريكيه اللي غزت العراق، وكان مقتدى الصدر بيقود فصيل جيش المهدي اللي ظهر بعد غزو امريكا للعراق، ورغم ان الفصيل المسلح ده تم حله رسميا عام 2008 الا ان سرايا السلام النابع منها ما زالت محتفظه بالاف المقاتلين المسلحين، ومقتدى الصدر له نفوذ كبير جدا في الدوله لان انصاره موجودين في مناصب عديده، واللي عزز شعبيته اكتر في السنوات الاخيره هو معارضته للنفوذ الايرانيه والامريكيه في العراق. طب مين هو الاطار التنسيقي اللي بيواجه مقتدى الصدر؟ الاطار التنسيقي بيضم سياسيين متحالفين مع ايران زي رئيس الوزراء السابق نور المالكي وجماعات شبه عسكريه بتسلحها وتدربها ايران، طب ايه اللي سبب المشكله وزود التوتر؟ بعد انتخابات اكتوبر اللي فازت فيها حركه مقتدى الصدر كاكبر كتله برلمانيه ب74 مقعد من مجموع 329 مقعد وتراجعت مقاعد الفصائل المدعومه من ايران الى 17 مقعد بعد ما كان عندهم 48 حاولت الفصائل دي تدغي الانتخابات من خلال القضاء لكنها فشلت في ده اما الفصائل المدعومه من ايران افشلت محاولات الصدر لتشكيل حكومه تضم حلفاءه من الاكراد والعرب السنه لانها ورغم ان عددها في البرلمان قليل الا ان الجماعات المتحالفه مع ايران قدرت تفشل تشكيل حكومه الصدر وده بحرمانه من الحصول على ثلثي النصاب القانوني اللازم لانتخاب رئيس دوله كردي وهي الخطوه الاولى لتشكيل حكومه في العراق. مقتدى الصدر رد عليهم وطلب من نوابه الانسحاب من البرلمان في يونيو الماضي وقال لهم طوروني انتوا بقى شطارتكم وشكلوا الحكومه. أما الملك اللي هو العدو اللدود لمقتدى الصدر لاها فرصه للعوده للحياه السياسيه وقدم نفسه لتولي منصب رئيس الوزراء والمنصب ده لازم اللي يشغله يكون شيعي حسب النظام السياسي في العراق. لكنه الملك تراجع بعد ما انتقد مقتدى الصدر في تغريده على تويتر وبدا منافسين الصدر بمنوره جديده وقدموا مرشح جديد وهو محمد شياع السوداني اللي بيعتبروا انصار الصدر من الموالين للملك بل بيعتبروه نسخه مقلده من الملك عشان كده ترشيح السوداني كان سبب لاندلاع المظاهرات والاحتجاجات ايه اللي حصل بعد كده انصار مقتدى الصدر اقتحموا المنطقه الخضراء او الحي الحكومي في بغداد ودخلوا البرلمان واعلنوا بدء اعتصام مفتوح فيه ومقتضى الصدر قلب الطاوله على خصومه ودعا الى تغيير الهيكل السياسي في العراق والتحول من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي وقال ان الواقع اثبت فشل النظام البرلماني والدليل الاضطرابات اللي بتعيشها العراق من 2003 حتى الان وحاله عدم الاستقرار اللي سببت ازمات كبيره للمواطنين واضرت بالاقتصاد العراقي وعطلت التنميه عشان كده الصدر قال ان النظام السياسي الافضل للعراق هو النظام الرئاسي طبعا التصريح ده ولع الدنيا والاطار التنسيق اللي هم خصوم الصدر اتهموه انه بيقود انقلاب ناعم في العراق وانهم مش هيقبلوا بده ابدا طبعا انصار مقتضى الصدر معتصمين بالبرلمان وعايشين حياتهم فيه ودي صور من الاعتصام بتوصل رسالة لخصوم الصدر بأن مقتدى الصدر هو السياسي الأقوى في العراق وتؤكد على الشعبية الكبيرة اللي بيتمتع بها الصدر في الشارع العراقي رئيس الوزراء العراقي مصطفى القزمي اللي بيقوم بوظيفته الآن كرئيس وزراء حكومة تصريف أعمال دخل على خط الأزمة وطالب الجميع بالحوار ووقت الفتنة وطالب القزم القوى السياسية بالتعاون وتقديم تنازلات لوقت الفتنة وأكد القزمي أن الأزمة الحالية سياسية وحلها سياسي. والحوار هو السبيل الوحيد ويبقى السؤال هل صراع مقتدى الصدر والإطار التنسيق مظاهرات عابرة ولا تطور مهم في المشهد السياسي العراقي في اعتقادي مقتدى الصدر ما عملش كل ده علشان مكاسب سياسية بسيطة وإنه مستحيل يضيع الفرصة الحالية اللي أظهر فيها قوته وسيطرته على المشهد السياسي في العراق وإنه هيناور بكل قوته لإتمام مخططه ويغير النظام السياسي في العراق واللي لو نجح في تنفيذه